کاغذ چننے والی غریب عورت جو اتنا روزگار کمانے کے لیے سخت سزا دینے جا طرح, طرح لٹکائیں جس طرح فوج اپنے رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی زخم تازہ تھے جو سیال کوٹ کے واقعات کے حوالے سے قوم کے جسم پہ لگے تھے اور ابھی میڈیا میں اس پہ تنقید جاری تھی اور ابھی جمعے کے روز جیسے علماء کرام نے اس کی مذمت کا فیصلہ کیا تھا یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اسی دوران فیصلہ آباد میں ایک اندوناک واقعہ پیش آیا تکلیف دے جس نے ایک بار پھر قوم کا سینہ جگر چھلنی چھلنی کر کے رکھ دیا اور وہ یہ ہوا کہ وہاں ایک کاغذ چننے والی غریب عورت جو اپنا روزگار کمانے کے لیے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے خاندان کو چلانے کے لیے گھر کا سلسلہ چلانے کے لیے جو کاغذ چنتی تھی اسے چوری کے الزام میں کچھ دکانداروں نے پکڑا اس پہ تشدد کیا اور اسے برہنہ کر دیا اور اس کی برہنہ حالت کی ویڈیو وائرل ہوئی اور یہ پوری دنیا میں وائرل ہوگی اور پوری دنیا میں پاکستان پر پاکستانی قوم پر نہ صرف پاکستانی قوم پر بلکہ اسلام پر تنقید ہوگی کہ یہ مسلمان ہے یہ مسلمانوں کا کردار ہے یہ کریکٹر ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اچھا اب یہ کیوں ہے یہ بالکل اس میں تو اب مبالغہ آرائی والی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ مطلب ہمارے ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے میڈیا پہ آ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کیوں ہو رہا ہے سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے اس چیز کو کیوں نہیں روکا جا رہا ہے اور وہ کیا معاملات ہیں کیا مسائل ہیں کیا اسباب ہیں اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو واقعہ وہاں پہ ہوا جسے اسلام انتہا پسندی اور اسلامیتا انتہا پسندی سے جوڑا جا رہا تھا اور جوڑا جا رہا ہے وہ جب اس واقعہ کی مماثلت آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا یہاں تو تو رسالت تو ان مذہب یہ وہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن واقعہ سیم ہے کہ اسی طرح تشدد کیا گیا اور وہ سارا سلسلہ یعنی ایک قوم کا عمومی مزاج ہے اس کی دو وجوہات جو میری سمجھ میں آتی ہیں ایک تعلیم کی کمی ہے لٹریسی ریٹ بہت کم ہونا کہ ان پڑھ طبقہ جو ہے ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے جہالت زیادہ ہے اور ان کی تربیت کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے لیکن اس سے بھی بڑی وجہ قانون کا اطلاق نہیں ہے یہاں پہ قانون نافذ نہیں ہے مثال کے طور پہ کراچی میں کل ایک بالکل اسٹوڈنٹ اور بڑے پیارے بچے کو پولیس نے گولی مار کے تو اسے اورنگی ٹاؤن میں اسے موت کے گاڑ اتار دیا لاکھوں گیا پڑھنے جا رہا ہے اسٹوڈنٹ ہے انٹرمیڈیٹ کا تو یہ جو معاملات ہیں قانون تو سرے سے موجود نہیں ہے ہمارے ملک میں سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ قانون کا نفاذ کرنا پڑے گا سزائیں سخت کرنی پڑیں گی ابھی آپ دیکھیں میں اگر مثالیں دوں چند ایسے ملکوں کی مجھے یو اے میں اتفاق ہوا کوئی تقریباً کافی وقت وہاں پہ گزارنے کا اور سعودیہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کسی قسم کا بھی آپ اعتراض کریں اختلاف کریں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ صرف قانون سخت ہونے کی وجہ سے وہاں دنیا میں سب سے کم ہے اور گالی بھی دیتے ہیں تو پولیس کمپلین پہ اور جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرتا پولیس آپ کو چھوڑ نہیں سکتی تو یہاں پہ صرف قانون کا جو ہے امیر کے لیے اور اور غریب کے لیے اور جو امیر کے لیے اور غریب کے لیے تفاوت ہے Uh, اس کا قانون کا اطلاق ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے غریب پکڑا جاتا ہے اور امیر چھوڑ جاتا ہے امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے اور قانون ہے ہی نہیں سیری, سیری سے اس میں صرف یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ یہ فیصل باد ایونٹ میں بھی آپ پکڑ رہے ہیں جیسے اس واقعے میں آپ سخت سزا دینے جا رہے ہیں نا اسی طرح ان دکانداروں کو بھی اس طرح لٹکائیں جس طرح فوج اپنے مجرموں کو لٹکاتی ہے فوجی عدالت میں ابھی وہ آپ دیکھ لیں جو بریگیڈیئر کو پھانسی دی اس کے ساتھ مطلب تین لوگوں کو سزا دی انہوں نے چار لوگوں کو تین جو فوجی اور ایک سویلین جو ڈرون حملوں کے لیے امریکہ کو خفیہ اطلاعات دیتا تھا غداری کے زمرے میں آ رہا تھا تو اسے سزا دی گئی اور فوجی عدالت کا جس طرح فیصلہ آتا ہے اسی طرح ہماری سولین عدالت جب تک فیصلے کرنے شروع نہیں کرے گی اور ہماری پولیس جہاں غفلت کے مرتکب ہوتی ہے اسے بھی اسی طرح سزا کے کٹارے میں نہیں لایا جائے گا غفلت کرنے والے پولیس اہلکار کو مثال کے طور پہ یہ پولیس والے نے ایک بندے کو مار دیا ادھر تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے اور پولیس والا جو ہے اسے پولیس مقابلہ قرار دے دیتا ہے ڈفرنس کیا ہے مجھے یہ بتائیں یعنی تو عدالت کہنا تو انہیں عدالت رسالت کا الزام لگا دیتا ہے جو ایک سویژن کے پاس ٹول ہے وہ, وہ اپلائی کر دیتا ہے جو پولیس کے پاس ٹول ہے وہ اپلائی کر دیتی ہے جبکہ مطلب ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے صرف قانون کی درستگی اور قانون کا اطلاق قانون کی امپلیمنٹیشن یہ جو بڑی بڑی میٹنگ کی اور ہم کاغذ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ہم میڈیا پہ آنے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نے بھی نوٹس لے لیا وزیراعظم بھی نوٹس لے لیں گے تقریر میں اس کا نام بھی لے لیں گے لیکن اس کے مجرم آپ دیکھیں گے دو مہینے بعد تین مہینے بعد چھوٹ جائیں گے مثال کے تو میں مثال دیتا ہوں آپ کو ساحب وال کے حادثے میں کیا ہوا جو بڑے بڑے پوسٹوں پہ موجود ہیں آپ ان کی ہسٹری تو نکال کے دیکھیں کسی بندے نے بہت سارے پیسے لے کے تو وہ پاکستان سے باہر جا کے یاشی کر رہا ہے اور ہم سانے ماڈل ٹاؤن دیکھ لیں کیا ہوا یہ جو معاملات ہیں آپ بلدیا ٹاؤن کا واقعہ دیکھیں جہاں پہ देखें سو لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا آپ یہاں आप यहां एक जिंदा بندے वाले बंदे की बात कर रहे हैं لوگ लोग जिंदा تو तो क्या हुआ उनके साथ وہ آج بھی وہ صدیقی صاحب جو مکم کے وہ دندراتے پھر رہے ہیں کوئی کچھ پو پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ بندے کو بچانے کے لیے ہم عدالت میں اور جیل میں کیوں بھیجتے ہیں بندے کو کہ ابھی بندے کو باہر کو مار نہ دے اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے جیلیں بنائی بڑوں کی حفاظت کے لیے تو یہ کلچر کب بدلے گا اسے بدلنا پڑے گا اس کے لیے بات کرنی پڑے گی ہمارے صافیوں کو ہمارے جرنلسٹ کو ہمارے جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے انہیں اور ہماری عام عوام کو ناظرین اپنا بہت خیال رکھیں گا ساتھ اپنے چینل کا بھی اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے خدا حافظ